بكم على صفحة ترسانة. يمكنكم أيضا متابعة تسجيلاتنا والمقالات الكاملة على موقع ترسانة دوت نت. <تصفيق> <تصفيق> لا يجوز أن يهنئ المرء نفسه أو أن يفرح من وقوع حرب حتى ولو كانت لا تجر الضرر عليه مباشرة لأنه في النهاية ضحايا الحروب هم دائما المدنيين والفئات الاجتماعية الاضعف لكن لا يمكن إنكار المثل القائل إن مصائب قوم عند قوم فوائد ليست المعارك على الحدود الروسية الأوكرانية هي التي ستؤدي إلى تداعيات على دول الشرق الأوسط وإن تحولت من مناوشات إلى حرب أوسع بل سيكون التأثير بسبب الحرب الباردة التي ستدوم بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي قبل أن نتناول التحولات الممكن أن تحدثها النزاعات بين روسيا والحلف الأطلسي في المنطقة العربية ومحيطها يتوجب علينا تقييم تموضع كل دولة على حدة وترابط الملفات بينها عندما نقدر أن نحدد أين تقف الأنظمة والحكومات سنستطيع نسبيا أن نستنتج مواقفها وإذا كان هذا الصراع سيأتيها بارتدادات سلبية أو إيجابية في هذه الأزمة أو غيرها ليست المعطيات أو الحقائق ما يحدد العلاقات والتضامن بين دول الشرق الأوسط وبقية الدول في العالم بل مواقف هذه الأنظمة محكومة بالارتباطات التبعية لذلك من المتوقع اصطفاف هذه الدول بالمعزل عن الواقع أو حق روسيا في الهجوم على أوكرانيا أو في حق هذه الأخيرة من تحديد مسارها السياسي والانضمام للنادي المعادي لروسيا أول من تمحور بين هذين المعسكرين هم دول الشرق الأوسط ولا تستطيع أي دولة مشرقية أو عربية أن تدعي الحياد في هذه الأزمة فمنذ زمن بعيد فرض الغرب واقعا سياسيا على كل دول المنطقة وحولها إلى ما هي عليه اليوم إما دول تابعة وتحت وصاية سياساته الإمبريالية أو إلى دول ممانعة ومعادية لطموحاته ماذا لا يحاول احتوائها أو تحويلها إلى بلدان هامشية ومعزولة دوليا؟ والتصنيف التالي لتبعية هذه الانظمة لا يأخذ بالاعتبار المواقف المعلنة على ضوء هذه الازمة فالدبلوماسية لا تعنينا شيئا ونعتمد على الثوابت والمسارات التاريخية لهذه الانظمة طبعا ليس هناك مبرر بديهي لأن تعادي أي دولة عربية أو مشرقية روسيا الاتحادية وأن تضمروا لها الشر باستثناء تركيا المنضوية في حلف الناتو لكن السؤال ليس هنا السؤال هو هل ترسم هذه الدول سياساتها الخارجية وتضع استراتيجياتها بنفسها؟ أم هي تنفذ فقط إملاءات الدول المهيمنة عامة وأوامر واشنطن خاصة هل كانت السعودية تحارب الاتحاد السوفيتي في الثمانينات وترسل ألاف الشباب للجهاد في أفغانستان من تلقاء نفسها إذا كانت فعلا تفعل ذلك نصرة للمسلمين في دولة إسلامية اجتاحتها موسكو فلماذا لم تكرر الفعل عندما اجتاحت ودمرت أمريكا أفغانستان والعراق وغيرهم أو عندما تمارس الإبادة الجماعية ضد المسلمين الروهينجا في ميانمار أو عندما تتخذ الهند إجراءات وتعلن قوانين عنصرية ضد مواطنيها المسلمين أما في الطرف الآخر سنجد دولا لم تكن بالضرورة منحازة للروس ولكن الضغوطات الغربية عليها وانحياز الغرب المطلق لإسرائيل زيادة على الطموحات الاستعمارية الجديدة الهادفة للسيطرة على الموارد الطبيعية والبشرية لديها هي التي دفعت بهذه الدول الصامدة إلى التعويل على الشرق. ولم يعد هذا الشرق يعني قطبا واحدا كما كان الحال على العهد السوفيتي لأنه كما ان الغطرسه الامبرياليه الغربيه وحدت الشعوب العربيه والاسلاميه المناوئه لها فهي وحدت ايضا مسار الدولتين الاقوى في العالم الغير خاضعتين للغرب اي روسيا والصين وتلتف حول هاتين القوتين دول اخرى في تحالف بات ملموسا ومفعلا اكثر من الماضي قبل أن نتداول التداعيات المنبثقة من الهجوم الروسي على منطقة الدونباس والرد الغربي وتأثيرهما على مجرى الأحداث في العالم العربي والشرق الأوسط يجب أن نحدد من يدور في الفلك الغربي ومن يدور في الفلك الشرقي أو من يستطيع أن يدعي الحيادية بنسبة ما إذا بدأنا بالدول المنضوية كليا تحت لواء الغرب ولا تملك أي هامش سيادي صغير للمبادرة فنحن نصنف توجهات الحكومات الخاضعة للضغوطات والاستفزازات الخارجية ولا نتحدث عن الشعوب وتطلعاتها الدولة الأكثر انخراطا في المعسكر الغربي هي طبعا تركيا لأنها عضو فعال في حلف الشمال الأطلسي منذ عقود وثاني قوة برية فيه هذا التموضع طبيعي بالنسبة لتركيا التي تتنافس تاريخيا مع روسيا على النفوذ في منطقة القوقاز والبحر الأسود وبحر قزوين وحتى في آسيا الوسطى يوجد الكثير من الملفات الشائكة التي تعزز من التصاعد في الخصومة بين البلدين وصلت إلى حد الاشتباك والمناوشات التكتيكية في سوريا بالرغم من كل ذلك سعت أنقرة لتحسين علاقاتها مع موسكو بعد تأثرها بالمقاطعة الاقتصادية الروسية وتوجت تركيا هذا التغيير النسبي بشراء منظومة الاس 400 من روسيا إلا أن هذا التغيير لم يدم طويلاً فها هي تركيا اليوم تسلح أوكرانيا بمسيرات بيرقدار وأساسا ما زالت أمريكا تنشر العشرات من قنابل بواحد 61 النووية في تركيا وباقي الكلام لا معنى له حاولت السعودية في الآونة الأخيرة أن تتقرب من روسيا للتخفيف من مساعي واشنطن لاستفزازها ماديا أكثر بحجة ملفات حقوق الإنسان تأتي هذه الخطوات للإيحاء فقط إنها تملك خيارات بديلة ومع إنها حاولت أن تزين هذا التوجه بعقد صفقات تسلح مع موسكو لكن هذا السيناريو لم يقنع أحد وهو ببساطة سخيف التصور أولا لم تتم هذه الصفقات وحتى لو هي تمت فلن تمثل إلا نقطة في بحر الانفاق على مصانع السلاح الغربي والاستثمار في شركاته واللوبيات المؤثرة على قراره الكل يعرف مدى الاندماج العضوي للاقتصاد الخليجي في البنية الغربية على كل الأصعدة. فلا المملكة السعودية ولا الإمارات ولا قطر ولا البحرين يملكون استقلالية القرار لأنهم وضعوا تقريبا كل بيضهم في السلة الغربية عبر استثمارات إرضائية لأوروبا أو خوات للحماية من أمريكا ألم يقول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في العلن؟ إن السعودية بقرة حلوب لا تصمد أسبوعين من دون دعمهم؟ ألا يوجد جنود أمريكيين في كل هذه الدول؟ فكيف ستنأى بنفسها عن الصراع بين واشنطن وموسكو؟ المغرب أيضا مرتبط اقتصاديا بالغرب وخاصة أوروبا لأنها أكبر مستورد لتصديراته وصناعاته والجالية المغربية كبيرة في فرنسا، إسبانيا، هولندا وحتى في كندا. ما يدر عليها مداخيل اضافيه للسياحه التي مصدرها ايضا اوروبا بنسبه كبيره. اما في البعد الجيوستراتيجي فالمغرب يتكل بتسليحه كليا على الغرب. الاردن له علاقات تاريخيه مع الغرب ويحصل على مساعدات اقتصاديه ومنح عسكريه امريكيه. مع أن عمان على علاقة جيدة بموسكو حتى أن هذه الأخيرة أنشأت مصنع صواريخ مضادة للدروع في المملكة الهاشمية لكن تبقى علاقة الأردن بالغرب المتمثل بواشنطن ولندن أقوى في الضفة الأخرى سنجد دولا عربية وإسلامية محسوبة على روسيا حتى لو لم تكن مرتبطة فيها بتحالف رسمي الا انها تتكل عليها بشكل اساسي في مسائل التسلح والدعم السياسي في المحافل الدوليه. في طليعه هذه الدول هي ايران. بعد ان كان شعار الثوره الاسلاميه لا شرقيه ولا غربيه، اصبحت الان طهران في المعسكر الشرقي كليا، وهذا بفعل الضغوط الغربيه. اليوم استمد إيران الدعم من روسيا على الصعيد العسكري والتقني والنووي والأهم من ذلك هو دعم موسكو لإيران في مجلس الأمن للأمم المتحدة وفرض حقها بالفيتو على أي قرار ضدها كما أن روسيا وإيران دولتين مؤثرتين في قطاع النفط العالمي فتنسيقهما في هذا المجال له بعدا اقتصاديا هاما دوليا وبنفس الوقت إيران قريبة سياسيا من الصين أيضا ومن كوريا الشمالية الصديقتان لروسيا سوريا هي من تملك أقدم علاقة استراتيجية مع روسيا منذ استقلالها وتكوين هويتها لم تزيح دمشق عن خط تفضيلها لموسكو لا داعي لنذكر أن روسيا لم تنشئ يوما قاعدة عسكرية خارج أراضيها إلا في سوريا وقاعدة طرطوس موجودة منذ عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد الكل يدرك ما قدمته روسيا لسوريا من دعم عسكري بشري ومادي برا بحرا وجوا لتستعيد الدولة السورية السيطرة على أراضيها ودحر الحملة الغربية الخليجية الصهيونية عليها لم تنفذه لأي دولة أخرى في تاريخها وهذا لم تكن أول مرة تضحي روسيا بجنودها في سوريا إذا أخذنا في الاعتبار الطيارين الروس الذين سقطوا في الحروب العربية الإسرائيلية وبعكس أغلبية دول المنطقة التي تتسلح من روسيا فعتاد الجيش السوري هو حصريا من إنتاج روسي إذا استثنينا السلاح المصنع محليا والصواريخ المستنسخة من النماذج الإيرانية والكورية فسوريا تملك أيضاً علاقات متينة مع هاتين الدولتين الصديقة لروسيا في تصنيفنا للدول المتماشية مع روسيا الجزائر هي ربما الأهم من المنظور الروسي في ظل ما يدور في هذه الحرب الأوروبية ببساطة لأن الجزائر هي الأكثر تأثيراً على أوروبا من حيث قربها الجغرافي واتكال جنوب أوروبا على غازها ونفطها ولأنه لدى الجزائريين حساسية من الأطماع الغربية عامة وفرنسا خاصة التواجد العسكري الغربي وقواعده المحيطة بها من الشمال والتواجد الأمريكي في المغرب على غربها والفرنسي في دول الساحل على جنوبها أو تأثير الناتو في ليبيا على شرقها لا يمكن أن يطمئنهم والجزائر واعيه لمساعي فرنسا لزعزعه امنها ومحاوله تقسيمها بتاجيج موضوع العرقيات والقوميات ودعمها لانشاء كيان امازيغي مستقلا للبربر لكل هذه الاسباب تتمحور الجزائر منذ الاستقلال في المعسكر الشرقي علاوه على أن روسيا لم توفر طلباً للجزائر ولطالما مدتها بأحدث ما تملك حتى للسلاح الذي رفضت تصديره لدول أخرى مع أن الحياد معدوم في سياسات الشرق الأوسط إلا أن بعض الدول تحاول أن تقف على مسافة واحدة من الطرفين يوجد بالفعل دول لا مصحة لها أن تجهر عدائها لأي طرف مصر مثلاً مرتبطه اقتصاديا وتسليحيا بالغرب وتتكل جزئيا على الاستثمارات الخليجيه وهذا يشكل اداه ضغط غربيه غير ان مصر لا تسلم قرارها للغرب او غيره وتحاول ان تنوع ارتباطاتها على الاقل منذ ثمانيه سنوات للتقليل من مفعول الضغوطات الامريكيه في هذا الصدد قامت القاهره بعقد صفقات ضخمه مع موسكو وبكين وباريس لكن هامش السيادة يقف عند حدود الواقع الاقتصادي طبعا يوجد دول عربية أو مسلمة غير معنية بتاتا بما يحدث من صراع. بماذا يمكن لهذه الصراعات أن تؤثر على دولة كتونس أو موريتانيا مثلا لماذا لا ندرج هذه الدول في خانة الحياد غير أن هذه الدول ولو أنها تتعامل بودية مع روسيا أو الصين غير أن انطباعها الثقافي هو غربي أوروبي وطبعا هي جزء من النظام الاقتصادي العالمي الذي ممكن اعتباره من أقوى أدوات السيطرة الغربية. وتتأثر نوكشوت بالحضور الفرنسي في الساحل ومالي. كما أن الفوضى الخلاقة والأذمة التي أثارتها القوى الغربية في ليبيا تؤثر كثيرا على تونس. لا يوجد دولة عربية محايدة. حتى جزر القمر البعيدة عن كل هذه الساحات غير حيادية لأنها ضمن النفوذ الفرنسي وإن غرقت فرنسا في المستنقع الأوكراني فذلك سينعكس عليها لحد ما فما بالكم بدولة كجيبوتي مثلا؟ هي دولة صغيرة وبعيدة عن هذه التجاذبات ولكن كيف لن تكون معنية مع وجود قواعد عسكرية فرنسية وأمريكية وغيرها على سواحلها؟ الدولة العربية الوحيدة التي كنا نسمع فيها أطرافا تطالب بالحياد إزاء الصراعات الإقليمية والدولية هي لبنان لذلك كان من المتوقع لهذا البلد أن ينأى بنفسه عن حرب تدور بين روسيا وأوكرانيا والتي لا تخصه بشيء مع العلم ان البلد منقسما فعليا بين المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي وهذا حتى قبل تاسيسه كدوله ومن الاسباب الرئيسيه لحروبه الاهليه اللبنانيون يعطون هذا الانقسام اسماء اخرى لكن المضمون هو ذاته وبالرغم من انه الحكومه لم تاخذ موقفا رسميا أطل وزير الخارجية من تلقاء نفسه بإعلان تضامني مع أوكرانيا والغرب ما أثار غضب بعض اللبنانيين والأحزاب المؤيدة للمقاومة أو اليسارية منها من كان يدعو إلى فوائد الحياد في لبنان هو من خرج وصرح بأن روسيا معتدية بينما أوكرانيا عبارة عن جمعية ملائكية هذا البيان الصادر عن وزارة الخارجية دون أن يكون من صلاحيتها اتخاذه جلب للوزير المجتهد تقديرا وشكرا من السفيرين الألماني والفرنسي في بيروت الذين سارعوا للقائه عقب هذا الموقف لكنه بعد أقل من أسبوع التقى الوزير نفسه بسفير روسيا في بيروت ليؤكد على متانة العلاقات بين البلدين مع أن لبنان ليس معياراً للمنطقة فمن المعروف عن بعض اللبنانيين كونهم ملكيين أكثر من الملك وإنه لا يوجد إجماع في أي ملف في هذا البلد التداعيات والنتيجة على داعمين المعسكرين على السواء ستتبلور حسب مسار الحرب الدائرة أو خواتيمها الصراع يجري على الأرض الأوكرانية لكنه صراع بين موسكو وواشنطن لا يستطيع أحد أن يتنبأ بنتائج الحرب وحتى لو كان ذلك متاحا فاستخلاص الحصيلة على أي دولة معنية هو أصعب بعد معرفة إن كان المردود إيجابيا أو سلبيا على منطقة أو بلد ما لا يرتبط فقط بمواقف هذا البلد بل أيضا بردة الفعل في سياق تطورات الحرب ومسارات المعارك لنأخذ على سبيل المثال سيناريو افتراضي ينجح فيه الغرب بتحويل أوكرانيا إلى مستنقع لاستنزاف روسيا فهل سيدفع ذلك روسيا لتقديم تنازلات في سياساتها الخارجية وتقليص دعمها لحلفائها أو بالعكس ستكون ردة فعلها أن تواجه الضغط بالضغط المقابل وبزيادة هذا الدعم وتوسيع تحالفاتها إذا واصلت تركيا مثلا أو إسرائيل دعمها التسليحي لأوكرانيا كيف سيقابلها الروس؟ هل سيقدمون لها تنازلات في الملف السوري ويضمنون لتركيا نفوذها في إدلب أو غيرها؟ ويردون إسرائيل بالامتناع عن تسليح إيران؟ أم أن هذه التصرفات ضد الأمن القومي الروسي سيحفز على دعم أكبر لأصدقائها معاقبة على هذا الاستفزاز؟ وعندها ستستفيد هذه الدول الصديقة بتدفق السلاح الأحدث والدعم العسكري الشامل تصوروا لو قرروا مساعدة طهران في مجال الصواريخ العابرة للقارات أو غواصات الدفع النووي أو زودوها بأقمار صناعية ذات مسح راداري أو حراري لاستباق أي تحرك ميداني ضدها فكيف سيسعى الغرب لعرقلة هذا الأمر هذه المرة؟ كما فعل في السابق للحؤول دون حصول طهران على منظومة الاس 300 لسنوات طويلة ما اضطر موسكو لدفع تعويضات لإيران كما إنه لن يبقى لإسرائيل أي رصيد عند الروس ما يعني إن غاراتها على سوريا ستنتهي في هذه اللحظة في حال أصبحت روسيا في وضع حرج هذا لا يدل على انها ستتنازل للغرب عن علاقاتها مع الصين او كوريا الشماليه او فنزويلا بل من الممكن ان تسعى لتقويه هذا الارتباط كما ان تقويه الجزائر كاجراء معاكس للضغوط الفرنسيه سيشكل كابوسا على دول جنوب اوروبا وخاصه فرنسا ماذا لو أعادت موسكو سيناريو أزمة الصواريخ الكوبية هذه المرة في فنزويلا؟ هل تستطيع واشنطن الاعتراض على ذلك بعد تسليحها للأوكرانيين ونشر قنابل البي 61 النووية في أوروبا وتركيا؟ أما في حال اعتبار أن روسيا نجحت في وضع الغرب تحت الأمر الواقع واستعادت نفوذها على أوكرانيا؟ فهذا سيسجل كمصر لها على الساحة الدولية مهما وصلت العقوبات إلى درجات أعلى ذلك لن يغير منظور الدول الصديقة أو المعادية في الشرق الأوسط من المشهد وسنرى عندئذ بعض الدول المحسوبة على واشنطن تغازل موسكو وبشكل عام كل الدول المناهضة للغرب والتي هي تحت العقوبات الاقتصادية ستستفيد من التحاق روسيا بهذا النادي للخارجين عن النظام المالي الغربي روسيا ليست جمهورية موز واقتصادها مؤثر عالميا مهما قالت التصنيفات وكلما التحقت دولة بهذا النادي وتوسعت دائرة المحاصرين نقديا كلما خفت وطأة العقوبات عليها لأن كل هذه الدول تتواصل بينها وهي متضامنة وتسعى للتكامل في المجال الاقتصادي والصناعي والعلمي ويتخطى اليوم عدد الدول المعاقبة اقتصادياً وسياسياً الثلاثين دولة وتحاول إدارة البيت الأبيض من استخدام سلاح العقوبات حتى ضد الصين فهل سيكون بعد من معنى للعقوبات على المدى المتوسط أو حتى القريب؟ ستصبح رقعة الشطرنج العالمية منقسمة رسميا إلى قطبين بين الحلف الأطلسي والحلف الأوراسي كما كانت الحال في الحرب الباردة إذا أعجبكم الموضوع فادعمونا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك أو زر الجرس ليتم إخباركم بكل نشر جديد يمكنكم المساهمه بتعليقاتكم وارسال الفيديو الى معارفكم المهتمين